ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدهم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما قدمتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صدروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أَنَا <تصفيق> مِنَ ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذي بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أن كذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون الله من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 ولكن من شرح بالكفر صبرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك له استحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين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 مَكَانَ الَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا